Туристи називають Савомогія маленькими Альпами Миколаївщини. Місцина розкинулася на березі Південного Бугу. Сюди приїжджають любителі природи та активного відпочинку. Найбільшою популярністю користується рафтинг – сплав по річці на надувних човнах. За словами директора національного парку «Бузький гард», до складу якого входить... ...і місцевість Могія Владислава Артамунова, щороку близько 45 тисяч людей... ...приїжджають саме заради рафтингу. Вартість такої розваги – від 200 гривень, залежно від маршруту. Перед цим для рафтерів проводять інструктаж. Розповідають, в якому положенні треба сидіти та як тримати весло, щоб під час проходження порогів не випасти з човна. «Страшно, тому що коли швидка вода і коли якісь скелі навколо, то трохи небезпеч... ну, відчуття небезпеки таке є. Але хочеться гарних приємних відчуттів, гарного старту і гарного фінішу». Для тих, хто хоче зупинитися на відпочинок у михії з ночівою, тут працюють 8 готелей. Номер коштуватиме від 400 гривень. Ще є три кемпінги, де можна заночувати у палаці чи шатрі серед природи. Вартість від 150 гривень. Тут розташовані у нас палатки звичайні і бігвани такі або шатри з кавраліном, з лампою, з розеткою, чайничком і м'яка безкаркасна мебель. Комфортно поміщається чотири людини. Незалежно скільки проживає один чи дві людини. Коштує тисячі гривень на добу. На території є туалети, душ, зона відпочинку та польова кухня. я приїжджаю сюди. Я приїжджаю сюди не перший рік. В цьому році вже втретій з сином і його друзями вирішили відзначити день народження тут. Умови дуже шикарні. Зняли два шатра. Кухня незрівняна, дуже смачно. Ціни абсолютно доступні і по кухні, і по відпочинку, і рафтинг, розваги на озері. Сапи та катамарани все доступно. Я навіть можу сказати, що дешевше ніж в Одесі. А це – Родонове озеро з бірюзовою водою. Затоплений гранітний кар'єр став місцем відпочинку для туристів з різних регіонів України. Тут зробили оглядовий майданчик. Ще декілька років тому тут було техногенне сміттєзвалище. У 2017 році місцеві волонтери зробили оглядовий майданчик. Локація абсолютно безкоштовна. Щороку тут проходять близько 120 тисяч туристів. Вони його відвідують, заїжджають, зробили селфі, поїхали далі. Дехто може тут скористатися послугами зіплайну, дехто може скористатися, там випити чай, каву і так далі». Для любителів екстріму тут облаштували тролей. За швидкістю 120 км на годину охочі дувають 470 метрів над озером. «Дуже круто, не дуже страшно, красиво, гарний політ, дух захоплює». «Три, два, один, поїхали!» Це Арбузинський каньйон, який входить до складу природного парку «Бузький гард». Його протяжність – 5 кілометрів, розташований між річкою Мертвовод та Трикрадським лісом. Тут немає гострих скель, лише круглі валуни. Для туристів тут зроблені екостежки, вздовж яких ростуть різноманітні квіти та кущі. А це – Актовський. Його ще називають «Долиною Диявола». Тут зупиняються туристи з наметами, влаштовують ночівлю з багатя просто неба. Приїхали на каньйони родини Андрушків та Маслюків зі Львова. Приїжджають на Миколаївщину втретє. Кажуть, все подобається, окрім доріг, де ніде їх просто немає. Родини розробили власний туристичний прапор. «Дизайн придумала моя дочка, а вже роздрукували ми Практично за кілька годин до того, як мали вже виїжджати. Що це для вас символізує? Наші сині палатки. <ривіт> <ривіт> сині палатки, ночівлю, так як і місяць, дерева, хвойні Мі! і такі. Так, як в Україні, така і така, такі і такі дерева. Мені, наприклад, подобається найбільше в цьому місці те, що це є е, свобода. Що ти можеш тут хоч кричи, хоч співай, хоч слухай тишину. Але ми тішимося, що ми всі разом. Цією родиною, хоч нас бувають і не гаразди в подорожі, але ми всі судо, як би ми хотіли. Ми всі разом збираємося вечором біля нашого багатьох. Для збільшення кількості туристів Миколаївська обласна державна адміністрація зараз розробляє тури вихідного дня. Цьогоріч на програму розвитку туризму Миколаївської області було спрямовано 1 мільйон шістсот тисяч гривень. В туризмі дуже швидкі гроші, дуже швидка окупність, тому я вважаю, що чим швидше буде приділятися увага на розвиток туризму, вона на сьогодні є, але ці кошти, цих коштів недостатньо для того, щоб так знаєте, повноцінно розвернути гарну діяльність розвитку туризму. І ми про це говоримо, я думаю, що у нас наступний рік там передбачають збільшення і ми вже будемо більш підготовлені. Тому... Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.